Nuorempana tuli pyöräätyä 30 kilometriä päivässä Tuomarinkylän tallille. Nykyisin lenkit on lyhyempiä, mutta nautii joka metristä. Enemmän ehkä semmoisella hupivaihteella. Liikenneturva